جاتني فرصة انني نحضر دوري في, في القرى ديال مدينة العرايس صراحة تفاجات بالمستوى التقني ديال المجموعة ديال اللاعبين صراحة وكلشي كنظن ان كاين مواهب بهذا المستوى هذا تبارك الله على الشباب درتوا مقابلة كبيرة ونبغي نشكر بزاف لجنة المنظمة صراحة زعما كي تشوف هاد التنظيم بهذا ديال الاخوان كلشي كيساهم كلشي باغي ينجح تظاهرة من هذا المستوى زي ما اتفاجأت بالتظاهرات العرايش العريش لي مدينة وفيها ناس قطر في المستوى بعد خطرات يكونوا تظاهرات رياضيه ما كتركاش لهذا المستوى اللي شفت اليوم تبارك الله عليكم مع لي أغلية شكاركم وميزي إن شاء الله تبارك الله عليكم شكرا